Eli 3, 2, 1, nyt. Tervehdys kaikille ja tervetuloa. Tämä on mallinnuksen webinaari aiheena. On virusmuunnoksen leviäminen ja rokottaminen. Esittäjänä on tosiaan täältä THL mallinnustiimistä. Webinaarissa tällä hetkellä Anna, Suomerinen Nordvik, tutkija, meidän nuorempi matemaatikko, ja Simo-Pekka Vänskä, erikoistutkija, meidän seniorimatemaatikko, ja minä olen Tuija Leino. Ja olen tässä olen ylilääkäri ja olen tässä lääketieteellisenä asiantuntijana ja poimin näitä kysymyksiä, joita tosiaan toivottavasti laitatte tuohon chat-palstalle. Yrittää niihin sitten vastaamaan tässä lopussa ja, ja joihinkin voin siinä jo webinaarin kuluessakin pystyä vastaamaan. Ja sisältö on tosiaan vaihtoehtoisia kehityskulkuja siitä, miten tämmöinen virusmuunnos Suomessa voisi levitä. Ja toisaalta myös näitä koronarokotusten vaikutuksia esitellään kuolleisuuteen ja sairaalahoitoon eri rokotusstrategioilla. Nämä laskelmat on tosiaan tehty pohjaksi päätöksiin, joita, joita on ehkä jo tehtykin. Ja ja tuota, niin näistä on myös ollut jo aikaisempia julkistuksia, että mitään ihan uusinta uutta tässä nyt ei paljasteta juuri tässä webinaarissa, vaan tässä käydään läpi näitä taustalaskelmia. Ja ole, ole hyvä, Anna. Kiitoksia, Tuija. Ja äh, olen tosiaan Anna Suomarinen Nordvik ja tervetuloa minunkin puolestani tänne webinaariin. Ja esittelen tässä näitä vaihtoehtoisia kehityskulkuja virusmuunnoksen leviämisestä. Ihan alkuun totean semmoisen asian, että näistä malleista ja laskennan toteutuksesta on aiemmin pidetty webinaareja. webinaat löytyy tämän linkin takaa ja jos ne mallin yksityiskohdat kiinnostaa, niin sieltä löytyy ne tiedot. Ja tulen tässä esittelemään enemmän näitä mallin sovelluksia enkä itse mallia. Ja samalle sivustolle tulee myös linkki, josta saa laada tuona skenaarioiden laskemiseen soveltuvin osin tarvittavat koodit. Eli tämä virusmuunnos B117 eli brittimuunnos on kasvattanut osuuttaan koronavirustartunnoissa monissa Euroopan maissa. Ja tämä on aiheuttanut huolta, koska uuden muunnoksen tartuttavuus on arvioitu olevan noin puolitoista kertaa tavanomaiseen viruksen tartuttavuuslukuun verrattuna. Ja tässä esitetty laskelmat toteutettiin siis tässä tammikuun puolessa välissä. Ja Tavoitteena oli selvittää, miten virusmuunnoksen mahdollinen leviämisen tapahtuisi, tämän virusmuunnoksen mahdollisen leviämisen vaikutuksia Suomessa ja lisärajoitusten vaikutus sitten tämän virusmuunnoksen tuomiin haasteisiin. Eli aloitan tästä ensimmäistä nyt, eli miten tämä leviämme mahdollisesti tapahtuisi. Ja tätä selvittiin tämän, tällä, tällä tavalla skemaattisesti, eli tästä teoreettinen malli, jossa on näissä kuvissa on sinisellä nyt tämä vanha viruskanta ja sen tartuttavuusluku, eli tätä R, joka tuossa kuvien ylöpuolella näkyy, sitä varjoitiin ja katsottiin, miten se sitten vaikuttaa tämän uuden viruskannan leviämiseen. Ja se on nyt tässä kuvissa piirrettynä punaisella. Ja tuo musta viiva on sitten näiden kaikkien tartuntojen yhteismäärä. Ja oletuksena tässä analyysissä on nyt se, että vanhan kannan tartuntojen äh, suhde muunnoksen tartuntoihin oli tässä alkutilassa sadan suhde yhteen, eli niitä oli prosentti niitä uuden kannan tartuntoja ja kannat tuottavat ristisuojaa. Ja jos katsotaan tuota vasemman puoleista kuvaa nyt, niin tässä alussa tämä sininen uusi, anteeksi vanha viruskanta dominoi edelleen tilannetta ja, ja tartunnat ovat laskussa ja sitten tuo punainen viiväli tämä uusi kanta lähtee kasvattamaan osuuttaan ja sitten tuon Kohdan jälkeen, missä nämä punainen ja sininen viiva risteävät, niin sen jälkeen uusi kanta dominoi epidemiaa ja kasvu on aika jyrkkää. Ja tuossa lopussa näkyy tuo kaikkien tartuntojen määrän lasku. Ja se nyt johtuu siitä, että näitä alttiita on sitten liian vähän väestössä enää. Eli epidemian kasvu sitten päättyy siihen. No, sitten tämä keskimmäinen kuva tilannetta, missä tämän vanhan kannan tarttuusluku on hieman korkeampi, eli 1,1. Alussa nähdään, tossa, että tartuntojen kokonaismäärän kasvu on aika, aika tota, äh, lievää, äh, mutta sitten kun tämä uusi kanta alkaa dominoimaan, niin sitten tämä on sitten jyrkempää se kasvu. Ja viimeiseksi on tämä tilanne, missä äh, vanhan kannan tarttuusluku on 1,3 ja kasvun alusta lähtien aika jyrkkää. Ja, äh, sitten se ei itse asiassa enää siitä nopeudu, vaikka uusi kanta alkaakin dominoimaan. Koska tämä alttiiden määrä on jo ennen sitä sitten alkanut laskemaan. No, mitä tästä sitten opimme tässä? Että kaikissa näissä tilanteissa tulee hetki, jolloin... Tämmöinen tasapainohetki, jolloin molempia kantoja on yhtä paljon. Ja itse huomattavaa tässä nyt on, että tämä... Tämä tasapainohetki tulee kaikissa kolmessa tilanteessa noin kolmen kuukauden kuluttua. Ja erityisesti nyt kiinnitän huomioon tätä tähän vasemmanpuoleisiin kuvaan, missä epidemia on jo laskussa, mutta silti sitten tulee tämä hetki, jolloin, jolloin kantoja on yhtä paljon ja uusi kanta pääsee niskan päälle. Eli... Tämä sitten ää, on, vahvistaa tällainen Tanskan data, jossa on sekvensoitu yli 20 000 tapausta. Ja vasemmalla nyt nähdään kaikkien tapausten lukumäärä, eli sinisellä on nämä muut kannat ja punaisella tuossa on sitten tämä B117-kanta. Ja nähdään, että viikon 51 jälkeen nämä kaikki tapaukset, ää, tapausmäärä on ollut laskussa, mutta jos katsotaan keskimmäistä kuvaa, niin muunnoksen osuus on noussut eksponentiaalisesti rajoituksista huolimatta. Eli, ää, vaikka rajoitukset ovat saaneet tartunnat laskuun, niin, niin muunnoksen osuus on noussut. Ja tuossa viimeisestä kuvasta nähdään nyt, että rajoitukset ovat itse asiassa purreet sen verran, että muunnoksen tapausmääräkin on lähtenyt hieman laskuun, mutta silti se osuus on, on kasvat, kasvanut tuossa viimeisessäkin havainnossa. Eli miksi tällainen sitten käy? No, tässä on tämmöinen taulukka, missä on nyt laitettu esimerkiksi, kuinka monta jatkotartuntaa 10 tartuttajaa keskimäärin aiheuttaa. Eli jos katsotaan vanhaa kantaa, jolla on 1,2 tartuttavuusluku, niin sellaiset 10 tartuttajaa tartuttaa 12 uutta ihmistä. Mutta sitten jos katsotaan 50 prosenttia tartuttavampaa kantaa, niin he tartuttavat 18 ihmistä. Ja vastaavasti, jos vanhan kannan R on 1, niin 10 tartuttajaa tartuttaa 10 henkeä, mutta tartuttavamman kannan kantajat tartuttavat sitten 15 henkeä. Ja erityisesti tuo viimeinen, missä vanhan kannan tartuttavuusluku on 0,4, niin 10 tartuttaa, jolla, jolla on tämä vanha kanta, tartuttaa vain 4 kappaletta, mutta sitten tartuttavampi kanta kuitenkin 6. Ja Tästä huomaamme, että oli är mikä tahansa, tartottavampi kanta voittaa osuutta kertoimensa mukaan. No, sitten näiden vaihtoehtoisten kehityskulkujen laskuun. Niin, ensinnäkin mitä ne ovat, vaihtoehtoiset kehityskulut, joita kutsutaan myös skenaarioiksi, ne havainnollistavat epidemian mahdollisia kulkuja tulevaisuudessa, kun yhteen tai useampaan vaikuttavan tekijään liittyy epävarmuutta. Ja, Oletukset, mitä ollaan tehty sitten näissä laskelmissa, on, että tämä malli on kalibroitu ää, tammikuun 17. päivän dataan. Eli se tarkoittaa sitä, että, että malli on sovetuttu siihen dataan sillä tavalla, että se tuottaa samanlaisia arvoja kuin ollaan havaittu. Ja, ää, oletuksena on sitten ollut, että kontaktit pysyvät nykytasolla. Ja nämä laskelmat on tehty ilman rokotuksia ja rokotuksista Simo pekka kertoo sitten enemmän myöhemmin. Ja sitten kun ollaan tässä mallissa näitä lisärajoituksia, niin ollaan tehty sillä tavalla, että tartuttavuusluku laskee 25 prosenttia neljän viikon ajaksi. Että se on ajateltu semmoiseksi realistiseksi lisärajoituksen määräksi, kun huomioidaan, että tällä hetkellä on kuitenkin jonkun verran rajoituksia voimassa. Ja no, nämä laskelmissa muutettavat tekijät, joilla sitten arvioida näitä vaihtoehtoja on, on lähtötilan kontaktinen taso, muunnoksen leviämisen alkamisen ajankohta ja lisärajoitusten ajoitus. Ja sitten tähän virusmuunnokseen liittyvät oletukset, niin kun me puhutaan tässä virusmuunnoksen leviämisestä, niin tarkoitetaan leviämistä väestöstä. Eli ei esimerkiksi sitä, että löydetään niitä maahantuloon liittyviä tapauksia, vaan sitä, että joku maahan tullut tapaus on sitten aiheuttanut tartuntaketjuja, joita ei ole saatu pysäytettyä ja se virusmuunnos on lähtenyt leviämään väestössä. Ja tässä mallissa on nyt tota, ää, tämä muunnoksen leviäminen toteutettu kokonaistartuttavuusluvun nousuna, eli tässä ei enää mallinneta niin kuin kahta eri näistä kantaa niin kuin siinä skemaattisessa ää, mallinnuksessa, vaan tässä on nyt yksi tarkoitusluku, joka kuvaa kaikkien kantojen yhteisvaikutusta Suomen väestössä. Ja jälleen kerran muunnakse vuoksi tämä R nousee puolitoista kertaiseksi viidessä kuukaudessa. Ja jos katsotaan tätä kuvaa, mikä tässä nyt näkyy, ja verrataan sitä siihen aiempaan tarkasteluun, niin tuo en ihan alun lasku, jos on tuossa marraskuun ja tammikuun välillä, se on se havaittu lasku tarttuvuusluvun lasku, mikä havaittiin tässä joulun aikana ja joulun jälkeen. Ja tuossa tammikuun kohdalla vanha kanta dominoi edelleen, eli se on reilusti alle ykkösen tuossa. Ja sitten tuossa toukokuun kohdalla uusi kanta dominoi jo tätä epidemiaa, ja hetki on sitten tuossa puolen kuukauden kohdalla tässä mallinnuksessa. No, mitä sitten käytännössä toteutetaan näissä malleissa, niin lähtötilan kontaktina tarttuusluun- Tasoa varjoidaan sillä tavalla että tarkastetaan ensiksi tilannetta, missä R on 0,83 aluksi, eli se on se, mikä saatiin estimoimalla silloin tammikuun puolessa välissä. Ja sitten tarkastellaan tilannetta, missä R on 0,95 tuossa alkutilassa, eli se on asetettu hieman korkeammaksi kuin siinä hetkenä havaittu tartottavuusluku oli. Sitten varjoidaan tätä virusmuunnoksen leviämisen alkamisen ajankohtaa, eli Ensiksi katsotaan, jos olisi lähtenyt leviämään jo 15. joulukuuta, ja sitten myöskin, että jos se sitten lähtee leviämään tuossa, olisi lähtenyt leviämään 15. tammikuuta. Eli siinä ajateltiin sitten, että nuo vuoden, alkuvuoden rajatestaukset ja tartuntojen jäljitykset olisivat sitten toimineet ja estäneet, että nämä Suomessakin havaitut ensimmäiset tapaukset ei ole aiheuttanut tätä leviämistä. Ja sitten lopuksi katsottiin näitä lisärajoituksia, eli entä jos laitetaan lisärajoitukset tuossa 25. tammikuuta alkaen, eli aika silloin kun näitä ä, tarkasteltiin, tai sitten kun ä, tartuntatapauksien määrä lähenee joulukuun tasoa. No, tämä ensimmäinen äm, skenaario, mitä katsottiin, on sitten että Lähtötilan R on 0.83 ja sitten B117 B1, lähtee leviämään 15. joulukuuta. Ja tässä nyt yhtenä huomenna sanon, että R voi muuttaa muustakin syystä kevään aikana tietenkin. Ja tässä tarkastelussa katsotaan pelkästään sitä, että jos se lähtee nousuun tämän muunoksen takia. No, muunoksen yleistyminen nostaa vähitellen tartuttavuuslukua ja tartunat käytyvät kevät-tarvella tässä tilanteessa sitten nousuun. Ja sairaala- ja tehohoidon ilmaantuvuudet nousevat huhtikuun aikana marras joulukuun vaihteen tasolle. No, entä sitten laitetaan niitä lisärajoituksia. Tässä nämä vasemmanpuoleiset neljä kuvaa kuvastaa sitä, että tiukimmat rajoitukset laitetaan heti silloin 25. tammikuuta alkaen. Ja huomattavaa tässä nyt on, että tässä näkyy että määräaikaisten aikana muunnos ottaa osuuttaan, joten rajoitusten jälkeen R on korkeammalla kuin ennen. Ja nähdään, että tämä, nämä lisärajoitukset lähinnä vain niin vahvistavat tätä laskua, mikä oli jo aiemminkin alkanut tässä. Ja, ja, tässä vaiheessa nämä mustat palvelut ovat niitä, äh, niitä havaittuja datapisteitä, mitä meillä on tässä. Ja, äh, sitten tässä oikealla puolella on sitten, että laitetaan neljä viikon tiukemmat rajoitukset, kun tapausmäärä lähenee joulukuun tasoa, eli tässä skenaariossa ensimmäinen neljättä alkaen. Ja molemmissa skenaariossa on huomattava, että mahdollinen tarve lisärajoituksille tulee mahdollisesti sitten toukokuussa. Lisättiin rajoituksia heti tai myöhemmin. Entä jos tarkastellaan samanlaista tilannetta, mutta virusmuunnos lähti leviämään vasta 15. tammikuuta. No, tässä huomataan, että tämä nousu tässä tartuttavuusluussa tapahtuu vasta sitten kuukautta myöhemmin, eli ollaan pidempään tilanteessa, missä, missä R on maltillisella tasolla. Ja, eli jos muunnoksen maahan viivästytetään, joulukuun tasolla ollaan vasta myöhemmin keväällä. Ja tässä nyt, jos laitetaan ne rajoitukset, mitä äsken tarkasteltiin, niin tila on aivan samanlainen vaikutus, mutta vain kuukautta myöhemmin. No, entä jos lähtötilan kontaktien taso olisi ollut korkeampi, eli R olisi ollut 0,95. Ja katsotaan että ensin tilannetta taas, milloin se olisi lähtenyt joulukuussa leviämään, niin huomattava tässä ensinnäkin on, että tässä nyt havainnot on on, on, on tässä mallin tuottaman arvion alapuolella, eli tässä ollaan haluttu ihan vain mallin avulla tarkastella tilannetta, että entä jos, jos kontaktit olisivat olla olleet korkeammalla tasolla. Muunnoksen osuus on merkittyvä myös tässä skenaariossa vasta kevättalvella, mutta kasvu on tullut jyrkempää kuin aiemmissa skenaarioissa. No, jos tähän laitetaan näitä lisärajoituksia, niin nousuus se alkaa jyrkkänä välittömästi lisärajoitusten loppumisen jälkeen, tarvettu tulee sitten jatkaa rajoituksia, eli ää, hyöty tässä, tässä tammikuun lopussa laitetuissa lisärajoituksissa on melko maltillinen ja tässä taas myös ää, R on sitten korkeammalla tasolla tämän, ää, näiden rajoitusten jälkeen, jurkin tämän virusmuunnoksen osuuden nousun takia. Ja jos jos sitten laitetaan keväällä vasta ne tiukemmat rajoitukset, niin tässä, ää, tässä tilanteessa tapausmäärät lähenevät joulukuun tasoa aikaisemmin, eli ensimmäinen maaliskuuta alkaen. Ja kevään lisärajoitukset pysäyttävät kasvun, mutta tarve rajoitusten jatkamiselle on sitten huhtikuussa, jos tilanne sitten palaa, palaa tota, tässäkin sitten, että on korkeampi tartuttavuusluku jälkeen. Jos katsotaan tätä korkeamman lähtötilan skenaarioa myöskin sillä tavalla, että muunnos lähtee leveämään myöhemmin. Eli tässä taas ollaan pidempään tässä lähtötilan tartuttavuusluvussa ennen kuin nousu alkaa näkymään. Tässä huomaa sitten vielä enemmän sen, että tässä nyt ollaan laitettu se mallin arvio sitten korkeammalle kuin mitä oltiin havaittu silloin. Ja Tässä nyt tarkastellaan. Esittelen pelkästään tämän kevään rajoitukset, eli neljän viikon tiukimmat rajoitukset, kun tapausmäärä lähenee joulukuun tasoa, ja tässä vaiheessa tässä se tapahtuu suunnilleen kaksi viikkoa myöhemmin kuin aiemmin, eli 15 maaliskuuta. Ja sitten hieman tästä näistä skenaarioiden epävarmuuksista. Eli skenaariot eivät siis ole ennusteita. Ja sitä kuvastaa nyt se, että suunnilleen kolme viikkoa myöhemmin, niin tilanne ei oikeastaan vastaa yhtäkään näistä skenaarioista täysin. Eli tota, tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että viime viikon estimaatti oli 0,9–1,1. Ja ei nyt ole ihan täysin selvää, että ovatko tartunnat edelleen nousussa, vai ovatko tasoittuneet tästä havaittujen tapausten kuvasta näkyy, että nousu on ollut, mutta ei, ei ole vielä varmaa, että jatkuuko tämä nousu ja sairaala- ja tehoilmaantuvuudet tehoilma, ovat tasoittuneet aika lailla. Ja tämä tarttuvuusluku on siis noussut tämän puolesta välissä, mutta todennäköisesti kontaktit ovat nyt sitten lisääntyneet. Ja virusmuunnoksen osuutta Suomen väestössä selvitetään. Se on tällä hetkellä epävarmuutta rajoilta ja jäljityksestä kuitenkin löytyy niitä eniten. Ja epävarmuuksia näistä laskelmista lisää se, että näissä ei ole huomioitu rokotuksia, eikä myöskään mahdollista kausivaihtelua, eli molemmat tämmöisiä positiivisia asioita, jotka voi sitten tarkoittaa, että ollaan paremmassa tilanteessa, kuin nämä skenaariot antavat ymmärtää. Ja sitten myöskin Muut muutokset, muutokset kontakteissa tilanneen koko ajan elää ja ihmiset vaihtelevat kontaktimääräänsä sitten tässä kevään aikana varmasti. Ja näissä laskelmissa kannattaa huomioida, että tästä on oletettu, että se lähtee joka tapauksessa leviämään viimeistään 15. tammikuuta. Ja tästä tosiaan on nyt sitä epävarmuutta. No, tuota, tässä on yhteenvetoa. Eli Eri skenaariot ovat yhtä pitäviä siinä, että vanha kanta dominoi epidemiaa vielä pari kuukautta, vaikka uusi muunnos lähtisikin leviämään. Ja muunnoksen osuus nousee ominaisuuksien mukaisesti joka tapauksessa, jos pääsee maassa väestöön. Tässä näiden analyysien perusteella ollaan nyt huomattu, että uuden kannan maahantulon minimoiminen on se toimi, joka nyt kuitenkin viivästää tämän muunnoksen leviämisen alkua parhaiten. Ja, kun katsotaan näitä rajoitustoimien lisätarpeen skenaarioita, niin rajoitustoimien lisääminen tarvittaessa, mikäli tapa, tavoismäärätty niiden kasvu nousee merkittävästi esimerkiksi joulukuun alkupuolen, alkupuolen lukemiin, on ehkä kuitenkin se, se tota, analyysien perusteella tai näissä analyyseissä, joka näyttää kuitenkin ä, tehokkaammalta. Eli noin 25 prosentin kontaktia laskun tarve nykyiseltä tasolta nousun tapahduttua, mahdollisesti pidempään kuin neljä viikkoa. Ja jos lähtötilanteen R on korkeampi, niin lisärajoitustoimien tarve tulee aikaisemmin. Jos näitä verrataan ennaltaehkäisevään määräaikaiseen lisärajoituksen skenaarioon, niin jos muunnos on päässyt väestöön, niin se ottaa osuuttaan myös sulun aikana. Ja sulun jälkeen R on sitten suurempi kuin ennen sulkua, josta seuraa, että epidemia kääntyy kasvuun sulun jälkeen. Ja mahdollisesti tulee sitten uusi tarve sululle. Ja tämän perusteella voidaan sanoa, että ennakoivan sulun hyöty on kyseenalainen, koska se sitä virusmuunnoksen leviämistä ei nyt todennäköisesti kuitenkaan estä. Ja joo, tässä oli nyt minun osuus. Kiitoksia, kuuntelitte. Ja, ja Stioma-Pekka jatkaa tästä nyt ennistä, tästä rokottamisesta. Mikrofoni taitaa olla vielä pois päältä. Kiitoksia. Nyt taitaa kuulua viiveen. Tässä esityksessä on tarkoitus nyt esitellä taustaa näille THLn koronarokotussuosituksille, joita on annettu viime viikolla, jossa oli siis puhetta, oli tässä toisen annoksen annosvälin pidentämisestä ja sitten toinen oli 70-plus-vuotiaiden niin mRNA-rokotteiden kohdentamisesta 70-plus-vuotiaisiin. Miksi sitten toista annosta voi ylipäätään harkita siirrettäväksi? Tämä nyt tämmöinen yleinen näkökulma ylipäätään rokottamisesta. eli rokotusohjelmissa pidempi annosväli, Tuottaa lähes poikkeuksetta paremman vasteen sekä määrällisesti että laadullisesti. Yleisesti tätä annosväliä voi pidentää, mutta ei lyhentää. Ja nyt, jos katsotaan tätä oikeanpuoleista kuvaa, siinä on tyypillinen vasteen kehittyminen rokoteannoksilla. Kun annetaan ensimmäinen rokoteannos, niin immuniteetti voisi sanoa, että jollakin tavalla herää ja syntyy, syntyy tämmöinen vaste jonka sitten tulee huippuja lähtee laskemaan sillä tavalla, että se tasantuu jonkin ajan päästä ja sitten annetaan toinen annos, niin niin tuota, tämä vastaine tasot nousevat sitten jyrkemmin ja sitten laskevat ja asettuvat jollekin yleensä hieman korkeammalle tasolle. Mutta nyt tämä, että yleisesti väliaikoja voi pidentää, mutta ei lyhentää, viittaa siihen, että kun tässä ensimmäisen ja toisen annoksen välissä tämä immuniteetin tulee jollakin tavalla ikään kuin kypsyä, jotta sitten siitä toisesta annoksesta saadaan maksimaalinen hyöty. Siihen viittaa tämä asia. No nyt kun koronaroketteita on haluttu mahdollisimman nopeasti, ottaa käyttöön, niin silloin tietenkin on pyritty siihen, että mahdollisimman lyhyellä välillä saataisiin testattua, jotta sitten saadaan tehotulokset nopeasti esiin, eikä ole tavanomasta laajuudella pystytty tutkimaan sitä aikataulusyistä, että mikä nyt sitten oli se mahdollisimman optimaalinen väli. Siihen liittyen nämä annosvälit ovat sieltä lyhyemmästä päästä näissä tutkimuksissa. Ja nyt tässä alhaalla on viitteitä käytettävissä olevilla rokotteilla teho on hyvä jo yhdelläkin annoksella. Toinen annos tarvitaan nimenomaan pitkäaikaisen suojan saavuttamiseksi. Sitten toinen lähtökohta on tietenkin tämä, että mikä on koronatautien ilmaantuvuus ja kuolleisuus väestössä. Tässä vasemmankuolleisessa kuvassa on ilmaantuvuus ikäryhmittäin 100 000 kyseisen ikäryhmän henkilön kohden viikoittain. Ja nyt sitten eri värit ovat sininen, on erikoissarahojen vuodeosastolle joutuminen, vihreä on tehohoitoon joutuminen ja rusehtava on sitten kuolema. Ja nyt jos katsotaan, ja oikealla puolella kuvassa on sitten koko epidemian ajalta yhteensä havaitut koronatartunat, yhteensä 100 000 kyseisen ikäryhmän kohden. Nyt, jos katsotaan tätä sairaalahoitoon joutumista, niin se kasvaa tällä tavalla melko lineaarisesti iän mukana. Niin, että, että tota, iän noustessa sairaalahoitoon joutuminen tyypillisesti lisääntyy. Sitten, jos katsotaan kuolleisuutta, niin siinä käy tämä. Ikäriski on oleellisesti toisen näköinen niin, että se keskittyy erityisesti tänne kaikista korkeimpiin ikäryhmiin niin, että se räjähtää jossakin mielessä niin täällä korkeimpiin ikäryhmiin. Ja tämä on hyvä huomata, siis tämä on nimenomaan tämä nykyinen ilmaantuvuus, joka on siltä pohjalta, että nämä korkeimmatkin ikäryhmät on jo melko hyvin ollut suojassa, mikä näkyy erityisesti täällä, että Suhteessa heillä on aika vähän tartuntoja kuitenkin havaittu keski-ikäisiin esimerkiksi nähden. Sitten jos katsotaan rokoteamunosten saapumisen skenaariota tässä laskelmassa, missä on katsottu näitä kysymyksiä, niin tässä on sinisellä, sinisellä on nämä mRNA-rokotteet, joita on siis nämä kaksi. Ja sitten on sitten tämä adenovirusvektorirokote, eli tämä astrazeneca rokote. Ja viikkoon yhdeksän asti oli jonkinnäköinen tieto näissä rokotteiden saapumisesta, ja siitä eteenpäin on sitten puhtaasti arvio. Toki tämä tietokin olemme havainneet, että se on jollakin lailla elänyt tässä viime viikkojen aikana. Mutta tässä on siis skenaario, missä nämä rokotteet tämmöisellä tietyllä rytmillä sitten. Saapuvat, mikä vastaa sitten siihen asti tullutta tahtia. Ja jos tällä tavalla rokotteet saapuvat, niin sitten rokotus, rokoteannosten lukumäärä kasvaa tällä tavalla melko lineaarisesti eri ajassa. Tässä nämä akselilla olevat lukemat ovat siis viikkoja X-akselilla. No, miten tätä on lähdetty tarkastelemaan? Edetään ihan laskelmassa viikko kerrallaan ja tarkasteluviikkoon 35 asti. Ja aina kun meille saapuu annoksia sitten joka viikko tässä, tässä laskelman skenaariossa, niin ensin katsotaan, että onko ikäryhmiä, jotka ovat vuorossa saada toinen annos sen annosvälinsä mukaan. Ja nämä ikäryhmät käydään läpi sitten vanhimmasta ikäryhmistä alkaen. Ja näille annetaan rokotetta niin paljon kuin rokotetta riittää tätä toista annosta. Ja jos annoksista ei riitä, niin sitten se rokottaminen siirtyy seuraavaan viikkoon. No mikäli näistä toisista annoksista nyt jää yli, niin sitten annetaan seuraavaksi niille, jotka ovat vuorossa saada ensimmäinen annos. Ja jälleen vanhimmista ikäryhmistä alkaen niin paljon kuin riittää. Vielä tästä laskennan toteuttamisesta. Kysymyksessä on tämän tapainen. Ikään kuin viikkokirjanpito rokottamisesta. Jokaisella ikäryhmälle on laadittu tämmöinen jonkinnäköinen ruudukko, jossa meillä aluksi ihmiset ovat tietenkin kaikki ei-rokotusta tilassa, ja sitten, sitten tota, viikoittain siirrytään tässä ruudusta toiseen niin, että ä, jos annetaan vaikka tätä, tämä sininen on mRNA rokotteille, niin kun annetaan ensimmäinen annos, niin siirrytään sitten tähän ensimmäiseen annokseen, ja sitten seuraavalla viikolla siirrytään. Niin tähän toisen viikon tilaan, sitten kolmannen viikon tilaan ja sitten neljännen viikon tilaan. Ja kun sitten neljän viikon jälkeen annetaan se toinen annos, niin sitten siirrytään rokotettu toinen annosta tilaan. Tässä siis, jos olisi neljän viikon annosväli tällä rokotteella. Ja sitten tällä toisella rokotteella olisi sitten ensimmäinen annos, annetaan, annetaan ja taas viikoittain, siirrytään täällä viikko-odotustiloissa. Pidetään siis kirjaa, että kuinka monta henkilöä. On missäkin ruudussa ja viikoittain siirrellään heitä, kunnes sitten tulee toinen annos ja annetaan se toinen rokotusannos. Tältä, kun on saanut toisen annoksen, niin sitten ne ei enää siirrytä mihinkään. Mikäli sitten ei riitä niitä rokotteita toiselle annokselle, niin siksi tuolla on tuo piste, piste, piste, jotta sitten pysytään siinä tilassa niin kauan, kunnes sitten se saadaan. Ja nyt tällä tavalla, kun katsotaan ikäryhmäkohtaista rokotuskattavuutta viikoittain, mikäli sitten annetaan neljän viikon annosvälillä mRNA-rokotetta ja anon 12 viikon annosvälillä ja jaetaan kaikkia rokotteita kaikille, niin silloin ja annoksia saapuu sitten tuon äsken esitellyn skenaarion mukaisesti, niin kertyy eri ikäryhmiin tällä tavalla. Katsotaanpas nyt, eli tässä nämä, jokainen ruudukko kuvastaa yhtä 10 ikäryhmää. Katsotaan nyt vaikka tätä 80 plus ikäryhmää. Tässä nämä punaiset ovat siis ei-rokotettuja henkilöitä. Y-akselin korkeus, mikä tässä on, on sen ikäryhmän koko. Ja sitten tässä viikot 530 35 asti juoksevat. Ja kun ensin on annettu tummansininen on siis annos, että on annettu yksi annos mRNA-rokotetta, niin annetaan näitä saapumisen mukaan näitä ensimmäisiä annoksia. Ja sitten kun adenovirusvektorirokotatteeksi saadaan markkinoille tai käyttöön, niin sitten annetaan myös niitä adenovirusvektorirokotteita tässä tälle ikäryhmälle. Kun on sitten sen neljä viikkoa kulun, ruvetaan antamaan toisia annoksia, jolloin nämä henkilöt vaihtuvat ummaan siniseen vaalea siniseen tilaan, että ovat saaneet sitten sen annoksen kaksi mRNA-rokotetta ja sitten taas adenovirusvektorirokotteella rokotteella siis se annosväli oli valmiksikin jo 12 viikkoa tähän asetettu, niin sitten tuolla viikon 20 paikkeilla nämä ensimmäisellä annoksella rokotetut siirtyvät sitten tähän toisen annoksen saaneiden tilaan. Ja tällä tavalla kun, kun ollaan päästy, päästy tässä että on annettu nämä ensimmäiset annokset ja toisiakin annoksia täällä on annettu näille 80-vuotiaille, niin sitten siirrytään tänne 70-vuotiaille. Ja sitten vastaavasti täällä lähtevät rokotteen saaneiden lukumäärät kasvuun ja kattavuudet nousu. Ja kun taas täältä päästään eteenpäin, niin sitten mennään 60-69-vuotiaisiin. Näin niin ikäryhmä kerrallaan tullaan alaspäin. Ja kun ollaan tässä laskelmassa, ollaan siis viikko 35 asti menty. Niin itse asiassa just ollaan saatu täyteen ensimmäisillä annoksilla tämä 50-vuotiaiden. Ikäryhmä tässä. Tämä viikko 35 sattuu muuten jonkin elokuun, syyskuun elosyyskuun vaihteen tienoille. No sitten jos katsotaan niin haarukointina toisenlaista vaihtoehtoa, että siirretään toinen annos jopa kauemmaksi kuin tämä viikko 35 niin, että tässä laskelmassa annetaan vain näitä ensimmäisiä annoksia. Eli tämä nimitys nyt tässä skenaariossa on siirretty toinen annos. Jonkin, voi ajatella, että tämä on nyt jonkinlaista haarukointia. Tämä laskelma siis on pidempi kuin se THL-suositus. Annosväli tässä on siis pidempi kuin THL-suositus. Ja sitten toisaalta lisätään tähän myöskin tämä rajoitus, että 70 plus-vuotiaille annetaan vain mRNA-rokotetta. Ja jälleen saapuu sen äskeisen skenaarion mukaisesti rokotteet. Nyt täällä siis taas, jos 80-luvulla katsotaan, niin kertyy nämä ensimmäiset annokset mRNA-rokotetta päästään antamaan 70 tätä MRNA-rokotetta tai rokotteita, ja ne sitten kasvaavat täällä kattavuus, jonka jälkeen viikolla 15 junille ja päästään aloittamaan tällä täällä sitten sitä nuoremmillekin näitä MRNA-rokotteiden antamista, mikäli sitten siihen päädyttäisi. Ja nyt, ehkä tässä nyt on hyvä huomata, että nyt kun annetaan vain näitä ensimmäisiä annoksia, niin päästään näissä kattavuuksissa tämän 35 viikon aikana jopa niinkin pitkälle, että 20-kymppistenkin ikäryhmä olisi jo ensimmäisellä annoksella rokotettu siihen viikkoon 35 mennessä. Mikäli siis annokset saapuvat tuon aiemmin näytetyn skenaarion mukaisesti. No, tässä on nyt ihan kerätty sitten vielä taulukko siitä, että millä viikolla ikäryhmä on rokotettu vähintään yhdellä annoksella näillä kahdella kahdella eri rokotusskenaariolla. Niin 80-vuotiailla ei ole käytännössä mitään eroa. 70-vuotiaissakin on oikeastaan vain yksi viikko eroa. Sen jälkeen nähdään, että kun, jos se toinen annos siirretään ja keskitytään nyt vain aluksi antamaan sitä ensimmäistä annosta, niin tämän laskelman kuluessakin jo. Niin kuin tuolla äsken todettiin, niin eri ikäryhmät tulevat sit saaneeksi jo sen ensimmäisen rokotusannoksensa. No niin, mikä sitten olisi rokotusstrategioiden vaikutus sairaalahoitoihin ja koronakuolleisuuteen? Erityisesti siis tämä toisen annoksen siirtäminen ja mRNA-rokotteiden rajan laittaminen 70-vuotiaisiin. No vielä kerrataan tästä, tästä kuolleisuuden kuvasta. Miksi on hyvin luontevaa laittaa 70 vuoteen tämä raja, kun lähdetään niin tästä tautitaakasta, liikenteeseen? Jos vertaatte 80-vuotiaiden kuolleisuutta 70-vuotiaiden kuolleisuuteen, näette, että se on moninkertainen. Toisaalta myös 70-vuotiaiden kuolleisuus on moninkertainen 60-69-vuotiaiden kuolleisuuteen. Ja sitten sen jälkeen nämä pienenevät nopeasti alaspäin mentäessä. 60-vuotiaissakin on toki tätä kuolleisuutta vielä siellä näkyvissä, mutta huomattavasti vähemmän kuin 70 Nyt, Jos katsotaan näiden suojavaikutusten laskentaa. Tässä ensinnäkin sanon heti tämän näin, että tässä siis on lähdetty laskemaan vain tätä suoraa suojaa. Että ei ole otettu huomioon laimavaikutuksia, joiden laskemiseen tarvittaisiin transmissiomallia. Siinä mielessä tämä on tämmöinen, niin jossain määrin laskuharjoitustyyppinen tehtävä. Mutta jos katsotaan nyt näitä oletuksia, millä tähän on tehty. Ensinnäkin jos katsotaan näitä by book, tavallaan tämä kirjan mukaan, menevää rokotusstrategia, niin silloin tehot valmistajyhteenvedosta on otettu tähän lähtökohdaksi 95 ja 60 prosenttia. Ja sitten jos toista annosta on siirretty, niin on jonkin verran laskettu tällä mRNA-rokotteille tätä laskennassa käytettyä teholukemaa 90. Anonimiusvektorille on säilytetty tämä sama 60 prosentin teho myös tässä siirretyn toisen annoksen strategiassa. No, Tää teho huomautan heti, että tämä teho vakavia tauteja vastaan on mahdollista, että se on parempikin kuin esimerkiksi tässä tämä mainittu 60 prosenttia, mutta tästä nyt on lähdetty tässä laskelmassa liikenteeseen. sitten joko käytetään tätä virallista rakotusvälia, annosväliä tai siirretty annos niitä laskelman kuluessa ei tulisi lainkaan sitä. Ja sitten Suojaan, suojan syntymisen viive ensimmäisestä annoksesta olisi sitten se, mikä aika kuluu siihen, että ensimmäisestä annoksesta, ensimmäisen annoksen jälkeen alkaa se, tulee se suoja kehittyneeksi, niin on asetettu kolmeen viikkoa ja sitten neljään viikkoon tällä rokotteella. Tarkastellaan tosiaan viikkoja 5-35. Tässä laskelmassa on nämä ennen viisi, viikkoa 5 annetut annokset mukana. Ja lähtökohta on nyt sitten se, että lähdetään liikkeelle siitä, että ilmaantuvuus olisi ajassa vakio ilman rokotuksia näille kuolemantapauksille ja sairaalahoitoon joutuville ja niin poispäin. No, äsken jo Annan esityksestä nähtiin, että siinä saattaa tapahtua muutoksia ja olemme toki nähneetkin niitä tässä pitkin vuotta erilaisia muutoksia. Mutta laskelman vertailukelpoisuuden vuoksi käytetään tässä nyt vakioilmaantuvuutta. Niitä voi sitten mielessä miettiä, että mitä tapahtuisi, jos ilmaantuvuus nousisi tai laskisi. Suhteelliset osuudet pysyvät samana, koska käytetään suoran suojan laskemista vain tässä laskelmassa. Eli miten tämä suorasuoja lasketaan periaatteessa? Eli meillä on joku rokoteteho, mikä on VE-vaksinefikasi. Ja se määrittää silloin osuuden, mikä osuus ilmaantuvuudesta poistuu rokotetuilta. Esimerkiksi, jos VE on 75 prosenttia ja puolet rokotetaan, niin rokotetuilta poistuu silloin se kolme neljäsosaa ilmaantuvuudesta. Eli tässä olisi nyt palkki, joka on se koko ryhmä. Siitä jos puolet rokotetaan, niin tietysti tässä tutkitaan vain tätä suoraa suojaa, niin näille silloin rokottamattomille ei tapahdu mitään. Ja sitten rokotetuilta poistuu tuo keltainen osuus. Joka on se 75 prosenttia heidän aikaisemmasta ilmaantuvuudestaan. Katsotaan ikäryhmäkohtaisesti nyt sitten viikoittaisia kuolemantapauksia ensin tässä äh, tällä äh, bybook rokotusstrategialla ja Huomautetaan nyt tässä kohtaa, että tämänkaltaisia kalvostoja on ollut julkisuudessa jaossa äh, ennen tätä, tätä esitystä. Siellä on ollut sellainen virhe, että näistä ennen tämän laskelman alkamista, kun tämä alkaa laskea viikolta viisi, eli siellä tässä on otettu tähän rokotuksiin mukaan myös ne, jotka on ennen sitä rokotettu. Mutta he, he näkyvät siellä kyllä siellä rokotuskattavuudesta, mutta osalta heistä on niin tämä laskennallinen suoja jäänyt pois ohjelmointivirheen vuoksi, jotenka, jotenka nämä tässä nyt näkyvät luvut ovat hieman alemmat kuin mitä siellä aikaisemmin julkaistuissa luvuissa näkyy. Ne on molemmista sekä eri strategioista kaikista poissa, niin sikäli, sikäli johtopäätöksiin niille ei ole merkitystä. Ehkä 1 tai 2 prosenttia kokonaisarvosta on se suuruusluokka, mikä on se muutoksen suuruus. Noniin, mutta katsotaanpas näitä eri ikäryhmiä. Eli kun äh, suora suorasta suojasta vain puhutaan, niin kuolemat 80-plus-vuotiaissa, jos on ollut tämmöinen ilmaantuvuus alun perin, tämä on siis se ä, ä, tolpan suuruus, mikä siellä ä, aikaisemmin oli, niin ne laskee sitten alaspäin ja sitten ä, tässä on itse asiassa nyt se totaali, totaali tapahtumien, ta, tapahtumien lukumäärä, mikä on ä, niin, kun rokotuskattavuus nousee, niin sitten Näiltä rokotetuilta estyy ö, nämä kuolemat nopeastikin sitä myöten, kun heidät saadaan rokotettua. Toki sitten, jos oli saanut koronan jo ennen rokottamista, niin silloin siihen, ö, rokotus, tai siihen ei niin paljon pystytä vaikuttamaan. Ehkä hyvä huomata, sitten, että nyt sitten, ö, ilmaantuvuus putoaa, mutta tietenkin, jos ei käytetty sadan prosentin rokotustehoa, niin silloin jonkin verran tätä kuolleisuutta jää vielä sitten rokottamisen jälkeenkin. Sitten vastaavasti, jos katsotaan ikäryhmäkohtaisesti näitä viikoittaisia sairaalatapauksia, niin, niin sairaalatapauksetkin sitten putoavat sitä myöten, kun rokotuskattavuutta saadaan nousemaan. Tässä näkyy aika hyvin, mikä täällä oli tämä rokotuskattavuuksien nousu vastaavalla tavalla rokotuskattavuudet nousee, niin sitten vähän peilikuvana, peilikuvana putoaa siis nämä tapausmäärät sitten. No, jos ei ole rokotettu, niin silloin ilmaantuvuus ei muutu, koska tarkasteltiin vain suoraa suojaa ja rokotetulla vastaavasti ilmaantuvuus putoaa, tapausmäärät putoavat. Sitten, jos katsotaan yhteensä koko väestöä, tätä book rokotusstrategiaa Tässä on siis kaikki ikäryhmät yhteensä. Kuolemantapaukset putoavat jyrkästi, koska ne oli hyvin vanhoihin ikäryhmiin keskittynyt. Kuolemantapaukset putoaa ja sitten se, mitä jää, oli siis se näistä pääasiassa rokotetuille, kun rokotus tehdä ei laskelmassa ollut 100 prosenttia. Sairaalahoitoa jää erityisesti sitten ikäryhmistä, joissa on rokottamattomia ihmisiä. Sitten Jos katsotaan, mikä oli sitten se siirretty toinen annos ja mRNA-rokotusten kohdistaminen 70 plus-ryhmään. Ensinnäkin, jos katsotaan tätä kuolemantapausta, jälleen putoaminen tapahtuu suunnilleen yhtä lailla nopeasti. Ehkä vähän alhaisemmalle tasolle päädytään sitten tässä, kun oli se laskelmassa suuremman rokotetehon rokote suunnattu näille vanhemmille ihmisille. Vaikka sitä rokotetehoa tälle MRNA-rokotteelle oli hieman heikennettykin tässä kahden siirretyn toisen annoksen strategiassa. No sitten, mikä nyt on suuri ero? Suuri ero sitten on, että kun se rokotuskattavuus saadaan nopeammin korkeaksi myös siellä hieman nuoremmissa ikäryhmissä, niin tämä viikkoon 35 mennessä on lähestulkoon kaikki siis nämä rokottamattomat sitten. Niin kuin, jotka sairaala joutuu, niin kadonneet, jolloin siellä sitten sairaalaan joutumiset menee hyvin pieneksi sitten näiden, näiden tota, rokottamattomien ikäryhmien parissa, koska niitä ei juuri enää ole. Vielä menen edelliselle kalvolle takaisin. Näette siinä sairaalaan joutumisessa on melko suuri ero. Eli tästä nyt sitten johtopäätöksiä. Toisen annoksen siirtäminen nopeuttaa rokotuskattavuuden nousua, Jonka ansiosta sitten tulee vähemmän kuolemia ja vähemmän sairaalohoitoja. On hyvä huomata, että niille 50 prosentille, joille rokotteen saaminen viivästyy, niin sen viivästyksen ajalta rokoteteho on nolla. Ja tästä kävinkin aluksi keskustelua tai mainitsin näistä muista yleisistä syistä. Ja sitten 70-vuotiaille mRNA-rokotteen suuntaaminen sillä jonkin verran edelleen vähennetään kuolemia eikä sillä takaan nostetakaan. Ja sitten mrna robotteilla on hieman varmempi tieto tehosta ikääntyneillä. Sen vielä sanon tässä kohtaa, että ja ei tässä analyysissä siis ollut sisällytetty tässä laskelmassa, mutta kohdentaminen riskiryhmiin nopeuttaa vaikutusta, koska riskiryhmistä erityisesti tulee tietenkistä sitä tautitaakkaa. No, tämä THL kahden viikon annosvälin suositus ei ole, että täsmälleen kumpikaan noista edellä esitetyistä skenaarioista. Siinä siis alku menee hyvin samalla tavalla kuin siinä ää, tässä, tässä tota, siirretyn toisen annoksen skenaariossa, mutta sitten 12 viikon kuluttua aletaan antamaan niitä toisia annoksia, mikä sitten näkyy niin, että 12 viikon kuluttua rokotuskattavuudet, ää, sen rokotuskattavuuden nousu, pysähtyisi siksi aikaa, kun annetaan näitä toisia annoksia näille ikäryhmille, jotka ovat saaneet sen ensimmäisen annoksen. Ja sitten taas jatkuisi sitten sen jälkeen, kun ne toiset annokset on saatu, jaettu, niin sitten taas rokotuskattavuuden nousu jatkuisi. No, jos tästä miettii tätä, että millä tavalla tämä sitten näkyy tautitaakassa. Samalla tavalla tässä tautitaakassa tämä alku, mikä oli erityisesti näihin kuolemantapauksiin, se menee samalla tavalla, mutta sitten tässä rokotuskattavuuden nousun pysähtyminen näkyy sitten nousun pysähtymisenä laskun pysähtymisenä myös sitten näissä sairaalatapauksissa. Ja, ja sitten taas kun rokotuskattavuuden nousu myöhemmin jatkuu, niin sitten se laskukin jatkuu. No, tässä perusteluna on tietysti tämmöinen asia, että tässä koronaepidemiassa 12 viikkoa on osoittautunut kyllä hyvin pitkäksi ajaksi. Se, että saadaanko ehkä mahdollisesti on mahdollista, että tulisi enemmän rokotusannoksia, rokoteannoksia saataville. Jo niin kuin siinä kohtaa, kun tarvitsisi sitä toista annosta ruveta antamaan, jolloin pystyttäisiin jo sitä ensimmäistäkin annosta edelleen jakamaan uusille ihmisille, voi olla jopa, että tulee uusia rokotteita markkinoille, niiden kehitystyö on kovassa käynnissä. Ja toisaalta voi tulla myös jotakin uutta tutkimustietoa näistä annoksista ja niiden tehoista. Vielä jos vähän jotakin näitä epävarmuuksia nostaa esille. elkä jos rokotteita tulee nyt esitettyä skenaariota hitaammin, niin silloin tietysti sitä tärkeämmäksi nousee se toisen annoksen viivästyttäminen edes näiden vanhimpien ikäryhmien kattavuuksien, rokotuskattavuuksien varmistamiseksi. Toisaalta, jos epidemiatilanne on huonompi, niin no silloin se suhteellinen muutos, mitä noissa kuvioissa äsken nähtiin, säilyy kyllä, mutta ne absoluuttiset lukumäärät nousevat, jonka rokotuskattavuuden nopea nostaminen on, on edelleenkin tärkeää. Ja toisaalta, sitten, jos nämä uudet virusmuunnokset leviävät, niin kuin nyt vähän semmoisia viitteitä on, niin toisen annoksen viivästyttäminen mahdollistaa sitten myös. Sen, että tähän viruksen, se toinen annos, mikäli sitten kehitetään rokotteita, niin on ma mahdollistaa siis muunnettuu virukseen sovitetun rokot rokotteen antamisen semmoiseen version antamisen. Tässä oli nyt ö, tämä esitys, ja nyt mennään kysymyksiin, mitä olette lähettäneet. Eli Tuija, ole hyvä. Joo, kiitos. Joihin kysymyksiin kirjoitinkin tuonne vastauksia, mutta, mutta tota, aloitetaan, tänne mä säästin kyllä joitain kysymyksiä. Yksi on esimerkiksi tällainen, tämä on tullut jo siinä Annan esityksen vaiheessa, mutta voitte kumpi vaan vastata. Kysytään, että, että tota, kun variantti on irti, niin tarkoittako se, että yhdestä lähdetään liikkeelle? Esimerkiksi yksi tartunta 300 päivittäisestä vai miten voisi kuvailla tätä alkuasetelmaa siinä. No, minä voin vastata. Eli se ensin oli laskettu niin, että yksi sadasta tartunnasta olisi variantti, ja sitten jos siitä yksi sadasta tasolta lähdetään liikenteeseen, niin silloin Silloin se oli se noin 2,5-3 kuukautta, missä ajassa tämä 50-50 näiden muunnoksen ja vanhemman varjan tai tämän alkuperäisen virusversion välillä saavutetaan. Eli siinä lähdetään, lähdetään niin noin yhden prosentin tasolta liikenteeseen. Joo. No sitten täällä on toinen kysymys, että Onko syytä, ei uudelleen tartuntoja tai rajaan yli tulevia tartuntoja ole lisätty malliin? Mä siihen jo vähän vastasinkin, mutta, mutta Simo-Pekka, haluaisitko sinä vastata siihen? Tai Anna, kumpi vaan? Kertaatko vaikka ensin, mitä vastasit itse, niin jatketaan siitä. No, no mä vastasin, että uudelleen tartuntoja tässä vaiheessa vielä on hyvin harvinaisia. Että sitten jos ja kun ollaan myöhemmässä tilanteessa ja oletetaan, että niitä sitten alkaa tulla, että se luontainen immuniteetti ei ole niin kovin pitkä, niin sitten, sitten tota mallirakennetta tietenkin muutetaan, että sinne tulee sitten tavallaan niin CRS-malli uudelleen ja sillä tavalla vastasin. Ja sitten vastasin tähän, tähän toiseen kysymykseen, että, että meillä on tavallaan kahdet erilaiset mekanismit yrittää estää tätä tautitaakkaa, toinen tapahtuu maan sisällä, että me yritetään estää maan sisäisiä tartuntoja, ja, ja tässä keskitytään siihen, ja toinen on sitten kaikki se, mitä tehdään rajoilla, eli mitä, mit, miten paljon siellä on sitten tavallaan hyvin erilaiset menetelmät, millä niitä estetään. Ja näin on tavallaan kaksi erilaista asiaa tällä tavalla mä vastasin. Joo, sanoisin, että, että juuri niin kuin Tuija sanoi, ja, ja tosiaan tämä, näissä skenaarioissa keskityttiin siihen tilanteeseen, missä on niitä, ää, maahan on tullut jo, se virus on lähtenyt sitten leviämään ja sitten et sinänsä niin, että sitä, näitä maahan tulevia tapauksia ei ole tässä malennettu, vaan, vaan nimenomaan se tilanne, kun niitä on jo tullut maan sisällä ja ne leviävät maan sisällä. Sitten on, on tämmöinen kysymys, kun virusvarianttiskenaario mukaan vanha variantti tukahtuu nykyisilläkin rajoituksilla maaliskuun mennessä. Miksi tukahduttamistrategia ei ole mallinnettu aiemmin, kun nykyinen mallinnus osoittaa strategian purevan nopeasti ja vain marginaalisesti nykyisiä tiukemmilla maan sisäisellä rajoituksilla? Tässä kai viitataan, viitataan siihen, miten tämä toinen kanta, toinen kanta syrjäyttää tämän, tämän vähemmän tarttuvamman kannan. Olisitteko te tähän kommentoida? Mä voisin kommentoida tässä, että tässä ei sinänsä ole niin mallinnettu semmoista tukahduttamistrategiaa, vaan siinä joissakin skenaariossa näkyy tämmöinen niin tartuntojen lasku seurauksena siitä, että se, se lähtötilanteen R, äh, tartuttavuusluku oli alle ykkösen, eli siinä oli sitä luonnollista laskua. Tota, että se on sitten ja nähtäväksi, että tapahtuuko tämmöistä laskua itsestään? Vai, mutta ne, tosiaan ne, se lasku ei ollut. Ei ollut tota, niinkään tukahduttamisstrategian seurausta. Siinä näkyy myös sellaista, että sitten jos laitetaan tässä alkukevästä niitä rajoituksia, ja, mutta virusmuunnos lähtee leviämään, niin sitten näiden rajoitusten jälkeen se, nimenomaan se virusmuunnos nostaa sitä ää, tarttavuuslukua taas yli ykkösen. Eli mahdollinen tukahduttamisstrategia siinä vaiheessa on, on ollut vähän niin kuin yhtä tyhjän kanssa. Sitten täällä on yksi, yksi kysymys, että tähän Simo-Pekan esitykseen liittyen, että miksi laskemia on tehty vakioilmaantuvuudella ja minkä ajankohdan ilmaantuvuutta on käytetty? Joo, ilmaantuvuus oli siis laskelmassa, laskettu marraskuun puolivälin paikkeilta, mitä sen jälkeen oli noin tammikuun puolivälin Ilmaantuvuus siltä ajalta keskimääräinen ilmaantuvuus. Ja miksi käytettiin niin tiettyä ilmaantuvuutta. No, skenaarioitahan voisi laskea sillä tavalla, että ilmaantuvuus vaihteleekin siellä. Mutta jos me halutaan, täytyy aina miettiä sitä, että mihin kysymykseen halutaan vastausta. Että jos me nyt haluttiin kysymystä siitä, että mikä rokotusstrategia nyt kannattaa tämän suojan suojan kannalta ottaa, niin silloin Silloin se on niin ylimääräistä, ylimääräistä liikkuvaa palikkaa siihen malliin, tätä kysymystä ajatellen. No sitten täällä, täällä kysytään aika paljon näihin rokotteisiin liittyviä kysymyksiä. Ja mä täällä jo kerran sanoinkin, että meillä on torstaina webinaari, jossa voi enemmän kysyä näitä. Mutta sitten täällä on esimerkiksi kysymys näistä, näissä skenaarioissa käytetyistä rokotteiden suojatehoestimaateista. Ja siinä Simo-Pekan kalvossa alla oli niitä viitteitä, siinä oli nämä tehotutkimukset ja sitten siellä oli myös sellainen, missä oli laskettu näistä RNA-rokotteista päivittäisiä tehoestimaatteja. Täällä, täällä esitetään tehoestimaatteja 1-7 päivää ja, ja 1-21 päivää ja niin edelleen. RNA-rokotteet tehoa hyvin hitaasti. Se kestää ilmeisesti se prosessi, että, että ihminen alkaa ensin tuottaa sitä rokoteantigeenia, mitä me tavallisissa rokotteissa annetaan, mutta näissä RNA-rokotteissahan ihminen ensin itse alkaa tuottaa sitä antigeenia ja sitten itse tunnistaa sen ja sitten alkaa tehdä vastetta. Ja sen takia, jos me sanotaan, että muissa rokotteissa suojaa noin kahden viikon päästä, niin näissä kyllä pitää se kolme viikkoa ehdottomasti odottaa. Eli kannattaa katsoa niitä tehoestimatteja vasta sieltä viimeisiltä päiviltä, jos haluaa katsoa yhden ja kahden annoksen välissä. Mutta tähänkin palataan, palataan ää, sitten siinä torstain ää, webinaarissa ää, varmaankin. Ja sitten. Sitten täällä jossain sanottiin, että oli valitettavan, tämä oli aika alkuvaiheessa, että varmaan siinä Annan skenaariota tarkoitetaan, oli valitettava optimistiset lähtöparametrit todelliseen kehitykseen verrattuna, niin haluaisitteko te näitä vielä kommentoida? Siinähän annettiin kyllä eri R-arvoilla, olettaen, että, että meidän tieto siitä r voi aina olla, tai siitä senhetkisestä hetkisestä R-stä voi aina olla hiukan vinoutunut. Esimerkiksi joulun jälkeen meillä oli ongelmia siinä, että me mietittiin, että oliko ihmiset jättäneet käymättä testeissä joulun aikana ja oliko he tavanneet ehkä enemmän semmoisia ihmisiä, joita he muuten ei tapaa, eli oliko, olisiko siinä ollut semmoisia uusia kontakteja paljon ja muita. Et sen takia niitä Anna esittelikin niitä siinä alussa useammalla R-arvolla. Ja sitten tästä jo puhuttiinkin, että mikä, mitä oletettiin sen uuden variantin osuuden olevan, mutta haluaisitteko te tähän vielä jotakin sanoa? No, jos nyt miettii nykyistä tilannetta, niin nykyinen tilanne nyt varmastikin on lähempänä sitä 015 skenaariota mitä tuossa Anna esitteli, kuin sitä 083. No, täytyy muistaa, että nämä skenaariot oli siis tehty silloin tammikuun puolivälissä, milloin se 083 oli nimenomaan sen hetkisen tilanteen skenaario. Ja sitten siinä Annan esityksen lopussa sitä mietittiin, että mikä olisi mahdollisesti se nykyinen tilanne. Olisi täältä vielä yhden, yhden kysymyksen ottaa, mutta täällä kysytään muun muassa näitä, näiden varianttien yleisyyttä maailmalla ja, ja tässä kysymyksessäkin todetaan tosi hyvin, että, että juuri Iso-Britannia, Tanska ja, ja ihan ainakin lähitulevaisuudessa Suomi on, on maita, jotka, jotka tekee paljon tätä sekvensointia, jolla saadaan erotettua nämä kannat toisistaan. Mutta se on, ihan niin kuin tämä kysyjäkin tässä kysyy, niin ongelma on, että on paljon maita, joissa ne kapasiteetti on hyvin vähäistä, ja silloin me ei välttämättä siitä, siitä tiedetä sen enempää. Kuten sanottu, niin näihin rokotuskysymyksiin ja siihen, mihin perustuen THL nyt on suositellut sitten vaikka tätä 12 viikon väliaikaa tai tätä ikärajaa toiselle rokotetyypille, tälle adenovirusvektorityypille. Ja, ja mitä me ajatellaan oikeasti sen adenovirusvektori rokotteen tehosta, niin siihen palataan torstaina. Tässä näissä skenaariossa käytettiin sitä valmisteyhteenvedon 60 prosenttia. Nyt on näyttö, että se varmasti on parempi juurikin tällä pidemmällä annosvälillä. Mutta no, tähän palataan torstaina. Ja, ja tota, kiitän kaikkia kuuntelijoita ja katselijoita ja kysymyksiä lähettäneitä. Ja, ja tosiaan lisätietoa sitten rokotteista torstaina ja kiitä vielä esiintyjä Anna ja Simo Pekka. hei vaan